يوزع كرة بالراس، جول، جول، جول، جول، توماس مولر مع الالمان، ممنوع الأمان، مع الالمان، ممنوع الأمان، الالمان أسياد هذا الزمان، الالمان يعذب البرازيل بكل الألوان، منذ البداية، الكتيبة الألمانية نارية، نجوم كروية ألمانية، توماس مولر خطير في التصوير توني كروس. توني كروس. وخطيرة. جول. جول. جول جول جول جول جول جبلو. في الشباك حتى نو. ميروسلاف ميروسلاف كلازي. يقتل الشعب البرازيلي. سامة من سكولار يرجع لتكة الاحتياط، المنتخب الالماني نار نار، المنتخب البرازيلي حقيقة مشاهدة الكرام الثالث، أوو جابها له بثلاثية ألمانية، توني كروس بيسارية ذهبية، والألمان يلعب يا ناس الالمان يا ناس اكبر قناص في هذا المشوار مات بالتسعين. زلزال بالتسعين. ولا واحد في العالم وهذا الرابع وهذا الرابع فضيحه فضيحه كرويه فضيحه كرويه برازيليه قابلها الدموع، شوف يا عيني، والله يصعب عليا هذا الكره من البرازيلي، ماذا يحدث في الميدان؟ الرباعية الألمانية، ذهبية ملكية، يا سلام، يا سلام، على هونيكرو ذهبية الملكية، إدواردو أردو، والخماسية، والخماسية، وهذه كرة بس على زال. جول، جول، مش معقول، غير مقبول، السلام يا سلام يا سلام، ماكينات المانية، عالمية، عالمية، عالمية، هانية هي الخبازة التاريخية، يا الويد، لا معلمين سامي خذيرعة، خذيرعة يتقدم، خذيرعة يعطي الكرة الأعلى، خطورة للسادس، وهادي السادس. المان مش معقول غير مان يصدر ايفنبرغ افنبرج بيرتشوستر والسابع جول يا سلام صاروخيه يا سلام اندريه جورلي بسبع الفضيحة الفضيحة بسبع هدف، ماذا يمكن أن نقول؟ لو كل النسيان يا أوسكار! جول! جول! جول! أوسكار في نهاية المشوار، يعطي للجمهور البرازيلي أكبر إبتسامة، أكبر إبتسامة سبعة بواحد مجاهدنا الكرام بين ألمانيا والبرازيل انتهت الحكاية ويعلن الحكم ماركو رودريغيز مجاهدنا الكرام على نهاية المباراة بتألق ألماني والمرور إلى الدور النهائي أمام المنتخب البرازيلي بسبعة أهداف كاملة مقابل هدف واحد ويتم لكم مني مجاهدنا الكرام أكيد أجمل